Dezvluiri incredibile făcute de IVA Q. Ministrul Culturii s-a declarat paralizat de proiectele pentru Centenar. George IVA subliniere cu, Ministrul Culturii subliniere identități naționale, a spus, joi sear, la emisiunea România 9 difuzat de TVR1. Ce a fost paralizat de unele proiecte dedicate centenarului pe care le-a găsit în minister, între care s-au numărat o carte despre boli, spectacole de poezie patriotic, sub un turneu judecean de fotbal. Ministrul a spus ce provocarea cea mare în acest an este serebetoarea centenarului, pentru care a găsit în minister o în 2042 de idei de proiect sub liniere lips de viziune. Cred ce provocarea cea mare în acest an este de a aduce toată creativitatea mea pentru această mare serebetoare. Aici este problema. Ceea ce această mare serie era, de fapt, o împrăcire în 2042 de idei de proiect. Era o lipsă de viziune subliniere, e un concept care se conduc. Oamenii, săraci, au pus acolo tot ce credeau ce e mai reprezentativ pentru ei. Exemple despre ceea ce am găsit, trebuia să editez o carte despre bolile cele mai frecvente din ultimii 100 de ani, într-un anumit judec, numai zic de spectacole de poezie patriotic, reabilitare sublinierei reparacii de drumuri sublinierei geii de acces, turneu de fotbal la care vor participa echipe din judec. Unele dintre cele 2042, le-am scos pe cele care în momentul acela m-au paralizat Sublinierei am spus ce trebuie făcut ceva. În primul rând trebuie pus stop acestor serburi care nu se constituie într-o mare serebecoare, a spus George Iva Culturii a precizat că manifestrile pentru celebrarea centenarului nu se vor încheia pe 31 decembrie. Acțiunile se vor desfășura pe parcursul mai multor ani, în concordanță cu datele subliniere și documentele istorice. În 27 martie vom putea spune ce începem. Pun această pentru ce e nevoie în primul rând de reglementare legislativ. Li s-au promis oamenilor bani, dar nu exista o ordonanță de urgență prin care să existe mecanismul legal de plat. Noi asta facem acum, a explicat ministrul. În cadrul interviului, Georgei va a mai spus ce Ministerul Culturii este poate cea mai a cultural instituție pe care a întâlnit-o. Eu am crezut ce intru într-o instituție: Ministerul Culturii este o instituție de cultură. Nu. Este poate cea mai acultural instituție pe care am întâlnit-o, pentru ce eu speram să gezesc mecar orizontal. Acultural înseamnă ce, dacă intraci în Ministerul Culturii, nu e nici mecar un tablou pe pereci, a subliniat Ministrul Culturii. Dacă intri în Ministerul Culturii, descoper ce organigrama nu are direcțiile de linie. Există Ministrul Culturii izolat undeva, acolo, după care urmează acele direcții de suport economic subliniere, ia sublinierea mai departe. Dar nu există direcția muzeu patrimoniu, direcția artele spectacolului, care se coordoneze o strategie sublinierei în subordinea lor să existe teatrele naționale, operele sublinierei a sublinierea mai departe, a adugat el. Un alt lucru observat imediat în minister de George Iva subliniere cu a fost un soi de lips de entuziasm, entuziasm înseamnă cel lucru care te duce ce trec creativitate. Miercuri, Gigel Tirbu, deputat PNL sublinierei presubliniere din Telecomisiei pentru Cultur, Arte, mijloace de informare în masă, a declarat pentru News. Roge, se petem în a viitoare, grupul un parlamentar va depune mociunea simplă împotriva ministrului Georgei, va subliniere cu... Ierbu a precizat ce, după solicitarea a miercuri în plenul camerei deputacilor cetre PSD, de aldemite demite pe George va subliniere cu din funcția de ministru al culturii sublinierei identitcii naționale, a discutat cu ceilalți membri ai partidului său, iar în maxim două se în o mociune simplă va fi citit. Deputatul a anuncat încă de marci ce va solicita PSD-le revoce din funcție pe IVA subliniere pu, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, PNL -le va depune o moțiune simplă. Lui George va subliniere este important faptul ce, după trei luni din anul centenar, niciun proiect nu a fost validat spre a fi des subliniere urat cu ocazia acestei sărebători. Ba mai mult, ministrul Culturii a anulat lista proiectelor aprobate anul trecut, în timpul mandatului lui Lucian Roma subliniere Canu, care aveau nevoie doar de avizul guvernului. privitor la modificarea ordonanței de urgență 5 pe 2017 privind stabilirea unor mesuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la centenarul României, Irbu a afirmat, în intre subliniere te convingerea ce în spatele validării proiectelor sublinierei a acestor disensiuni dintre cei de la PSD se află chestiuni financiare. E clar ce totul se reduce la bani. În bugetul în există 150 de milioane de lei alocați special pentru anul centenari, pentru departamentul din subordinea directă a ministrului culturii, după cum a precizat marci deputatul Tirbu. Georgei Vasubli a fost invitat, de la preluarea mandatului, pe 29 ianuarie, de patru ori să se, se întâlnească cu membrii Comisiei pentru Culturi din Camer. De fiecare dată a absentat ferea motiva, după cum a anuncat presul. Ieri din telecomisie din a subliniere din cademarci, când ministrul l-a trimis pe secretarul de stat Gheorghe Popa să-i în locul. În plus, Miercuri, George Iva subluviere ar fi trebuit să fie prezent sublinierea la subliniere din ca Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputacilor sublinierei Senatului pentru celebrarea centenarului Mariunir sublinierei a rezboiului pentru întregirea neamului.